وأهلاً، ومرحباً بكم في مساءٍ حسنيٍ مبارك، ونحن نقيم معكم وبينكم مهرجان الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت عليهم السلام، والذي يقيمه مركز التنمية والتطوير الثقافي وبرعاية مباركة من الأمانة الخاصة لمزار الصحابي الجليل ميثم بن يحيى التمار رضوان الله تعالى عليه أطيب وأسكى التهاني والتبريكات نرفعها إلى مقام صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وإلى مراجعنا العظام والأمة الإسلامية جمعاء في ذكرى ولادة كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام إذ نجدد ترحيبنا بكم في جوار نخلة سماها مصلوبها عشقاً بأمير المحبة علي بن أبي طالب عليه السلام ميثم بن يحيى التمار رضوان الله تعالى عليه عندما تعصف رياح الموت غاضبة ويشتد البأس ويتوجب القصاص فاعلم إنهم قدموا رجال عاهدوا صدقوا لهم في الموت فلسفة فلا يخشونه أبدا ولا من ظالم وجلوا رجال منهم التأريخ ضاقا وزادوا النار جمرا واحتراقا اذا ما هب موج الحرب صاروا تراهم كلهم كانوا عراقا الى شهداء العراق الابرار نقرا سوره الفاتحه وقوفا الى رحمة الله تعالى اللهم اجعلها هدية واصلة وتحفة نازلة من دار الدنيا إلى دار الآخرة والآن الكلمة إلى الأمانة الخاصة لمزار الصحابي الجليل ميثم بن يحيى التمار ليتفضلوا بإلقائها السيد نائب الأمين الخاص للمزار الشريف الاستاذ عمار المرشدي فليتفضل مشكورا محفوفا ببركه الصلاه على محمد وال محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. الإخوة والأخوات جميعًا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصالةً عن نفسي ونيابةً عن السيد أمين المزار الأستاذ عادل الجعفر المحترم وأخوتي وأخوات العاملين تحت كنف التمار عليه السلام أرحب بكم أجمل ترحيبٍ مع حفظ الألقاب والمقامات في روضةٍ من رياض الله وتحت ظل قُبَّتها الشريفة، الممزوجة بنفحات نور صاحبها المُبَجَّل، حواري الأمير ميثم بن يحيى التمار رضوان الله تعالى عليه فنزلتم أهلاً، وحللتم سهلاً، وأنتم تجتمعون معنا لإحياء ذكرى ولادة سبط الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وشبل حيدرة الضرغام الإمام الحسن المجتبى عليه السلام سيد شباب أهل الجنة نحتفل اليوم بهذه المُناسبة العظيمة القدر حيث خلق الله لنا سليل الرحمة وحُجَّته على البرية وسفينةً من سفن النجاة العلوية اخوتي الكرام لقد حرَصَت الأمانةُ الخاصة لمزار الصحابي الجليل ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه على الالتزام التام بإقامة الشعائر والمناسبات الدينية الخاصة بالعتلرة الطاهرة وذريتهم وأصحابهم عليهم السلام وبدعمٍ وتوجيهٍ من الأمانة العاملة للمزارات الشيعية في العراق وكذلك احتضان ودعم المؤسسات الثقافية والدينية التي تهتم بإقامة هكذا مناسبات تخدم الإسلام وترسخ العقيدة لدى مجتمعاتنا الطيبة ونا نح وها نحن اليوم نشترك مع ثلة طيبة من الشباب المؤمن في مركز التنمية والتطوير الثقافي في النجف الأشرف الذين نقتبس منهم جميل العطاء والتفاني في مودة أهل البيت عليهم السلام من خلال الجهد العظيم في تنظيم فقرات الحفل المبارك سادة الكرام إن مزارنا الشريف كما هو معروف مركز إشعاع فكري وثقافي ومسكن روحي لسائلي رضوان الله فمنذ القدم كان صاحبه التمار يلقن الناس بكلمات النور التي علمها اياه علي عليه السلام ويترجم القران الكريم ويزق احاديث العتره الطاهره عليهم السلام على الناس كافه الى ان الجم لسانه من قبل الطواغيت انصار الشيطان لاسكات الداعين الى الله لكنهم لم يعلموا أن هدير الحق لا ينضب وأعمدة الدين تبقى خالدة فصار ذلك اللسان الملجوم مأوى القلوب وينبوع الإلهام الروحي للمؤمنين وترى أحبابه العاملين من النساء والرجال تحت كنفه المبارك كخلية نحل تسقي الشاربين بكافة شعبها المعطاء فترى للقرآن منهل وللصلاه محراب وللشعائر عقيده وللاعلام نور وللثقافه مدرسه في هذا المزار المبارك وللخدمه والضيافه كرم اكرر شكري وتقديري لكل من حضر وساهم في احياء هذه الذكره المباركه لامامنا الزكي المجتبى الذي لا اريد الخوض في عبق سيرته الطاهره لاترك المجال الى من سيحل محلي ضمن فقرات برنامج الحفل ليفيضنا من عطائه ويسقينا من نهر جوده عليه السلام نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم شفاعته ويثبتنا على ولايته والتجمع لذكره على الدوام وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته